رسالة المعكين بشير نفسهم حيث الرسالة حيث المرتبة اللي الحق اللي منبين له أنت سيد العالم آل عب ما ولد ولدي آدم ولا فخر وهذه كان سبب المعراج الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم مو عرج عند الله ليش الله وينه وهو معكم أينما كنتم كنا قبل نفهم انه راح لعند الله كأنه الله فوق فأو تحت سبحان سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى اعلى مرتبة مو اعلى مكانا لا اعلى مرتبة قال صلى الله عليه وسلم ذكر لرسول صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم مو العالم هذا ابو المعاش لا عيشه الله، ديروا بالكم. إذا كان فقير بياخذ معاش مقداره، لكن مو يطلب العلم مشان ياخذ معاش هذا ما بيطلع معه شيء، اياكم بحذركم منه هذا. ديروا بالكم تمشوا معه، ديروا بالكم تمشوا معه. لأنه هذا محجوب، وهذا مقتول، واللي بيصاحب المقتول لابد أن يُقتل. لأنه هو مقتول والعالم هو بيخرجنا من الظلمات إلى النور. كما قال الله تعالى: والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. العالم تحت كسرة. تحت كسرة أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. هذا العالم العالم وصاحب الانكسار على الدوام. لا لذلك يرى الله على الدوام لكن اذا كان بده حاله على شيء وعنده علم ولازم الناس تمشي وراه ولازم الناس تخدمه ولازم يشترى من عند البياع لازم يراعي طمطم طم على هالعالم لا العالم مهم العالم بيجي اولا ما بفصل ثم بتحايل على صاحب اللي عم بيعه البياع تيعطيه زياده حتى دائما اقول يا ربي الله يبعث لي هالعالم في كثير من علماء بيزع الحمام، ساعات بيعطيه بورقه مثلا، في ناس لا بيعطي عشر ليرات من علماء يعني العلم، مكياس بيعطيك مكيس بيعطيه 10 ليرات مثلا، هذا بقول يا ربي هذاك اليوم زي كل جمعه ولو في اقل الدرجات، لا العالم بده يبرهن انه وارث محمدي. المال لا قيمة له. المال هو بده يجعل له أيمة، مو المال بيجعل أيمة للإنسان، لا. الانسان العالم هو بيجعل للمال قيمة هو بيجعل للفرس الخيال هو بيجعل للفرس قيمة هو بيجعل بيده السيف للسيف قيمة لانه بحفظه حمله وحماه فالانسان بده يحمل ويحمي هذا الوارث المحمدي وإلا اذا كان بأنه لفه ايه وما بحاسب نفسه قالوا بده امر الناس وبالك ظهرك يستحي يخجل من الله شلون بده يطلع المنبر؟ حاسب نفسه قبل كل شيء، يقرا الفاتحه للرسول صلى الله عليه وسلم، ويتوب التوبه النصوحه، ويطلع على هذا الدرج اللي طلع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المنبر كان صلى الله عليه وسلم اول امره يخطب على جزء من النخل. مثل حكيت شو شلون منبرنا ما في جزء من النخل. بعد اللي من كثره العالم ساوي الرسول صلى الله <تصفيق> الجزء صار يحن صار يحن ويعيط ويبكي. ويحن حتى صار نزل من المنبر وحضنه حضنوا وحكى معه فهم على بعضهم البعض الانسان ما بحكي مع الحيوانات مع النباتات مع الجمادات كلهم بنطقوا بنطق بس انتم ناطقين وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء هذاك لما كان مستسلم الى الله الجزع قدر ميز انه الرسول صلى الله على غيره ميز هي مو الجزع، الجزع ما هو مكلف هي انا انا انت عم تيجي على الدرس وبتقول ما استفدت من الدرس الا الدعن في بس مو اكثر من هيك باقي بتحب الليرات وباقي بتحب النفسانيات بتحب الزعامات وبتحب, وبتحب يقدسوك ويمدحوك ما شم العلم لا ابدا ابدا ما شم العلم العالم مو هيك إيه؟ العالم متعلم تعلم العلم تا يخدم من خدم خدم هذا الاصل اعطاك الحق النور اعطاك اللطافة اعطاك الزوء كان ايش تعرف تخدم الناس تجذبهم الى ربهم بالاحرى تجذبهم الى حقيقتهم بس الانسان رجع على عرف الله لا تعتقد احد وجه الارض يعرف الله قبل ان يعرف نفسه قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه قد عرف ربه، بعد دائما فتش حالكم يا دايمين يا, ص... يا المصلين يا مصائمين فتش فتشوا حالكم شوفوا وين أنتم وين متوجهين وين رايحين وين جايين، فمحالكم أنتم بين دين العالم جل جل جل, جل, جل جلاله وأعطانا هذه الصفة صفة العالم، العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء ما ورثوا درهم ولا دينار البتة، والرسول العلم والرسول الكمالات الإلهية وهكذا نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهم ولا دينار البتة، ما تركناه صدقة. وهكذا أولادي العلم بده، العلم هو نور مو بده نور، لكن بده من يحفظه. العلم بده حفظ، ما بصي تقعد مع العالم وتسمع كلام العالم، وبعدها تروح عند مع عند القدامين، عند من مدحين نفسهم. لا، هذا ما ما هو عالم هذا. هذا ما اراد العلم حقيقه هذا ما اراد من العلم وجه الله سبحانه وتعالى هذا ما في شيء قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير اي معلم الناس الخير ما عنده خير أي ما صارت أبداً أبداً والذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لا تخملوا علمكم بيعطي الفائدة حقيقتكم هي حالكم بسرف الإنسان قبل أن تخرج الكلمة من فمك بطلع الحال لقلبه إذا كان في أوساخ في كذا بيشطفها بيخصلها إيه؟ إلى أن يخرج الكلام بالصدر جوا بصدره بفهموا على ما هو عليه، منو اللي ساعده؟ حاله، حال المتكلم، حال الشيخ، حال العالم، وقال العلم وحده ما بكفي، لو كفى لو كان بكفي لكفى ابليس، ابليس ما في اعلم منه بجية العلماء ابدا، ولكن ما زادوا الا طوشنة، وانا الان عم بلاقي تلاميذ ابليس كثيرين العاده، عم شوف حاله عالم، وناس الناس لازم تنزهوا، الناس لازم قدسوا، الناس لازم اه تراعيه انا أي ما بعرف مو هيك العلم مو هيك ولادي العالم بده يشتري شيء بحتال تا يعطي زياده حتى صاحب البيع والشراء الشرية حتى يحب العلم ويحب اهل العلم بيروح من دار ضحكي يعني هذا كل شخص لما بيشوف هيك قضايا بده يحكيها لابد منه انه والله العالم الفلاني اجا ما فاصلني واعطاني زيادة والاخرين كان عمتوا ريحة طيبة بطيبة طيب وفونا أحسن وحسن لا تفاصل امس اني واحد اصعيد انسان بده يتم يفاصل حتى يارعوا الجبينين قالوا نعم للجب... للبخيل قالوا الناس ها اللي قاله انا ما بعمله محمد عملية اصلا عود بالله والله يا شيخي كثير يعني المال له قيمة يعني كثير المال له قيمة هيك تزيد فرنك او ورقة او ورقتين او خمسة او كذا لا هذا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم كان حكيما كان لما يتكلم على حسب الجليس الجليس المحب الدنيا الصانع الضعيف الفقير فقير الظاهر والباطن هذا اللهم صحيح اما الغني القلبي ولو كان فقير في, في الماده لكن غني في القلب لا ما افصل هذا ابدا ما افصل حتى ارى الجبينان قال حتى ارى الجبينان إني رسولي قلت له لا كذب اللي قال الرسول قال هالقول لكن مو هو فعله لا حاشاه حاشاه حاشاه حاشاه لا تفهم على الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا ديروا بالكم الرسول أعلى أعلى وأكرم من كان على وجه الأرض كان يعطي الوادي والوادين من الغنم وكان يعطي العطاء الذي لا يخشى الفقر هكذا إذا اشترى له كيلو عنب اشترى له تعرى على الجبينين توفر له فرنك لا لا لا لا, لا, لا نحن شفناها مو مره شاسه مو الكمّل، اللي ادى اللي مع الكمل ما بعمل العمل هذا ابدا ابدا بقى من اولى نحنا كان واحد شفنا بخيل قال بخيل الفرنك بقول لك فرانك فوق فرانك فوق فوق فرانجين هدول يقول لك بحسب حاله ما اجى الفرنك ابدا صار في فرق واحد فوق واحد يصير اثنين وبين الواحد قال لك بحسب ما أجل. واحد الواحد السلام قال كان حاتم وعنتر هدول يسمعوا في بعض هذول قبل الرسول شيء قليل جدا يعني كانوا في زمن الرسول صلى الله ما كان رساله كان يسمع حاتم في عنتر وشجاعه عنتر وعنتر يسمع في كرم حاتم يوم من الايام قال لك واحد في قلب اثنين لازم اروح اشوف الاخر راحوا بالطريق تواجهوا بالطريق مين انت حاتم مين انت عنت أخ, اخ اخ نحن جايين على بعضنا البعض لك تعالوا هون يا حاتم إيه أنت منين هالكرم هيك وصلتوا وعملتوا؟ قال له أنا عندي شيء سهل جدا، قال له شلون؟ قال له إجاني اليوم 100 غنمة بحسب ما إجتني بعطيها، إجاني اليوم ضرب سمنة بحسب ما إجاني بعطيه، إجاني عشر ليرات بحسب إجاني 100 شنبل، هن بيجوني محسوم أجاني، ولكن أنت أنت شلون هالشجاعة وهالثبات؟ قال له أنا رأس مالي الصبر بس. قال له شلون الصبر؟ قال له هات عد اصبعتك عد اخ اخي, أخي دي أخلكم. قال له قال له خذ اصبعتي عد اصبعته عد, عد. قال له جاني دراسه اصبعتي ما وجدتني انا انت وسعك دراسك وجعوك اصبعتي ما وجدتني انا لكن صبرت عليك وهكذا الشجاع متخمر ما حساس والله حساس قد غيره و مره لكن بصبر وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم نحن مو جدنا تنتكالب على الدنيا تار الجبينين وهالمسكين وهل هذا نقول له لبعض التجار لك يا اخي انت الناس لما بيشتروا من عندكم اذا كانوا فقير لا تربع عليه واذا كان ارمله صار عم تشتغل في الدولاب عم تشتغل في كذا صار شهر شهرين عم يطلع انباس ان كنت قطع لا تاخذ قيمته منه وان كان اجاك واحد غني اربع عليه اقصد عليه ما في منه ابدا وهكذا نكون نحن اولادي هيك بنكون نكون على ثلاث اقسام قسم ما بنأخذ منه مصاري بتاتا وقسم بنعطيه وقسم بنربح مت ما مريت وهكذا العد الالهي هذه الحرمه اللي صار لها شهر شهرين عم تفتح في دولابه نحن نعرف ايام الدوليب ومغزل وهيك شيء ايه صورت لها شارت عم كان بعز الدكتور بعتقول توزع. لا يعني والله انت عاد انت، لا لازم ما ياخذ منها مصاري ابدا ابدا ابدا، والثانية اللي فقيرة ياخذ منها لكن لا يربع عليها. يربح عليها، والثالث يربح مثل ما بريد، ولكن بس يربح ولادي اللي بربح كثير بروح المال منه بسرعة ها، هي معلمكم هي علم، اللي بربح قوام بسرعة وزيادة عن الحد لابد إلا أن يذهب هذا المال. لكن إذا ربح ربح محدود مع معقول معروف عند الناس هذا الله ببارك له فيه ثم من عدل البركة الحق بيعطيه الرضا وهذا هو الحق والحقيقة اللي وجدناه نحن أعلى شيء الرضا ثم من الرضا بتكون البركة الشيء القليل سدنا في المدينة على الساكنة أفضل وصنان بعزمون العزائم يعني يعني ايش بدي يعني يمكن الزلمه تمتين بياكلوا بيجوا 10 و15 و ما شاء الله وكان وبتبقى البركه ظاهره بركه الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهره وهكذا الانسان لما بيكون تقي هي ملازمته قال صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته اهل السماوات والأرض حتى النملة في جحريها وحتى الحوتة ليصلون على معلم الناس الخير ايه بيعلم الناس الخير وهو ما بعمل بالخير هذه ما وجدت في الوجود ابدا ابدا فائد الشيء فائد الشيء لا يصل اليه فائد الشيء انا بدي اعلم الناس وانا ماني بتعلم وجد في بعض حديث يوم القيامة عالم الذين علمهم يدخلون الجنة وهو وهو يقول خذوه إلى النار يقول للملك لما يقول أليس هدول علمتن علمي؟ قالوا نعم لكن علمتن وعملوا لكن أنت قلت ما فعلت ادخل النار فهمت ولادي؟ الإنسان إذا كان بده يعلم الناس بده يكون هو يعمل بما يعلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ومن عمل بما علم ورث الله علم ما لم يعلم وهكذا الانسان نفسه مقدم كما قال صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك ثم بمن تعول انا ما رايت حدا في الوجود ابدا ولا شخص ولا مستثنى واحد علم غيره ونسي نفسه صار من السمراء ابدا واللي بيستفيد منه نادر ما منه الا الصادق الصادق بتطلع على القال ما طلع على القائل وهذا كان مره مبشر سالني كنت في بيروت اجى واحد مبشر عم بسال عن اسماء الصور قالوا له في واحد حلبي هناك اجى علي من نفس السفره فضل راس كبير بالنيطة وبعلم ظهرك قال بدي أسأله قلت له سؤال جاب لي بيتين لابو العلاء المعري بيتين في التوحيد قلت له جميلات صرت ابيد له معناهم قال استاذ نعم قال ابو العلاء المعرض قلت له ما اجهلك انت عم تسالني عن القال مو عم تسالني عن القائل الان سألني عن القائل اخذت أبيّله لا هذا انبلس ما بفهم هالشكل هذا ها كله على بعضه ما بفهم ولاد بين القال وبين القائل انا ما بحب اسمع القائل ابدا جيب لي كلام ولا تقول لمين نبي رسول فيلسوف طيب نقي نقي صالح كذاب مش خصنا نحن نحن بدنا نبحث في القال هالكلام ها هذا بذاته جاب كلام بالتوحيد من احسن من احسن الكلام بين قال هذا لابو العلاء المعري قلت له ما اجهلك انت عم تسالني عن القال مو عن القائل الان تسألني عن القائل صرت ابين له عن ابو العلاء المعري وما هو مرتبته في الوجود هذا انبلس ما فهمان مثل واحد تسألني قال يا شيخ قلت قال اسالك سؤال زعيم شو هيك قلت له تفضل قال واحد ما يصلي ولا يصوم لكن اعماله زينه مع الناس، قلت قال واحد يصوم ويصلي واعماله ما هي زينه، وما ما يصوم ويصلي واعماله زينه، واللي بيصوم وبيصلي اعماله ما زينه، انا وأحسن قلت له ما تسال انت، انت جاهل، قل انا اخاف شر، هكذا تقول، واحد خالف الله وواحد خالف عبد الله، المقصد لما الشيخ قال يا شيخي قلت له قال اريد اعزمك لعندنا، هو زعيم البدو من قلت له ايه آني يعني أروح لكن أعزمك لعندي قبل لحتى أعرف لحتى أعرفك الكرم وعرفك مو تخمر شيخ لأنه عم الشيخ أنا بعرفه شيخ المشايخ يا عاد عند إذن سكت بقى كثير ناس هيك السؤال إنه واحد ما بصوم بقول لك الدين في القلب كذاب <تصفيق> <تصفيق> والله ما عم بحكي إيه أنا قلب خيو قلب الصنوبر هذا اللي فيه الدم إلا القلب اللي فيه السر لهم قلوب لا هنا بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها هناك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون المراد من قلب الفهم الفقه السر الإلهي اللي فيه حرام وحلال أما